السلام عليكم معكم مجد من قناة فضول مجد أو Glory Curiosity. Curiosity. لحظة واحدة Glory Curiosity في هذه القناة سأحاول تقديم محتوى علمي مبسط والمحتوى نفسه عبارة عن إجابة لسؤال خطر في بالي أو شيء عندي فضول نحوه أو قصة لها علاقة باكتشاف معين أو ساهمت بشكل أو بآخر في علم معين ومحتوى القناة سيقسم لفقرات قبل للنقص أو الزيادة ولكن الفجرات الحالية هي سؤال فضولي وفي هذه الفقرة سأتكلم عن سؤال أنا حاب أعرف إجابته لكن كنت مكسل أبحث فيه أول مرة أعرف وفي هذه سأتكلم عن قصة أو حادثة أدت لاكتشاف معين أرقام غريبة وفي هذه ساتكلم عن مبرهنه قاعدة الرياضيه وساتكلم عن فائدتها وما السبب الذي يجعلها مهمه العرب في تاريخ العلم في هذه الفقره ساتكلم عن تاريخ العرب مع العلوم القديمه وكذلك ساتحدث عن الشعراء والباحثين العرب في مختلف العصور وعن اسهاماتهم واخيرا فقره علمي بشكل غير علمي وهذه الفقره مميزه لانها مقسمه لجسمين الجسم الاول سأتكلم فيه عن العلوم المختلفة بشكل مبسط والقسم الثاني سأتكلم فيه عن الخرافات العلمية والشائعات التي يظن أغلب الناس أنها حقيقة علمية ولكنها ليست كذلك وبس وزي ما قلت هذه الفقرات قابلة للزيادة والنقص وأيضا ممكن يتغير اسمها في أي وقت هذا يكون محتوى القناة الحالي إن شاء الله أقدم هذا المحتوى بشكل حلو وممتع ويعجبكم شكرا على المساعدة سلام عليكم